واش الدراري مرحبا بكم بفيديو جديد والسكريبت اللي هضرنا نهارها بزاف الدراري كيف العاده غادي نجيب لكم اللي بغيتو نتوما قالوا لي في الكومونتير تفنا سكريبتيتو في الدراري قبل الدراري من نطلع لكم هذا هذا اختصاره هذا ملي غادي تضغط عليها على القناه ولا شنو وتوريك تجيء الاعدادات وغادي تخرج معك هذيك ديال اخذ الصوره وراه نفتح لي الصباح كلشي عادي كما تشوفوا معايا الداري سكريبت في سادات الاسطور الاسطوره بزاف بزاف بزاف من كنصلي نوصف لكم السكريبت ناتلعب به وغادي تعرف المهم هو انك تحفان معايا الفيديو كامل كامل تشوف معايا الفيديو كامل كيتفهم لي انني جايب لكم جوج سكريبتات هو كما تشوفوا معايا هذا السكريبت ديال الهيد شوت ديال الصدر يعني بسمين عليه زومب ولكن بشخصية البنت راح تلعب عاد واللي أسطوري كثير دراري في السكريبت هو كيفما تشوفو الدرية تضربها في الراس ايزي تجيب هيد شوت خاصك طلع العين، أما الطفل أو الولد تضرب في الصدر تجيب هيد شوت كيف العادة، كيفما تشوفو معايا تضربو في الصدر غادي تجيب هيد شوت، والبنت غادي تضربها في الراس غتجيب هيد أسطورية وسالي. أه وهذا وهذا شخصيه الوالد يعني عندما نحيدوا لكم هذا عندما نشيلوا هذا الوقفه او ذراعي هكذا يمشي الكليتش ما تيبقاش الكليتش ما تبقاش يتسوج في الصدر اكثر درك البنت تلعبوا بها او آه. السكريبت تاع الدراري هو اللي غادي تشوفوا معايا دابا اللي هو هذا سكريبت فين كلش حاجة شحاجه الدراري بزاف بزاف واعر واعر الدراري غادي تجربوه غادي تردوا عليا الدراري في الكومنتير وقبل ما تسالي والثالث شويه طريقه التركيب ما تنساوش واحد لايك واشتراك وتفعل الجرس في كل جديد كيفما اقول لكم ديما ديروا معايا السكريبتات في الفيديو الجديد باش حتى واحد فيكم متابعنا او حتى واحد فيكم لي شي حاجه في حساب واش الدراري وكيفما تشوفوا معايا اليوم جوج سكريبتات عندكم هذا الاول السكريبت الاول بيست كونفيج ديال الايم تعاون بزاف بزاف الايم الدراري في الهيتشوت تعاون بزاف ورجع لقطات وشوف اللقطات وغادي تاكد والسكريبت التاني ديال, ديال بيس أفاتار بزاف لي طلبو مني سكريبت هيتشوت في الصدر انا حطيته ليكم تيدخل راكد وبكشف اماكن على شكل اسم وبكشف حتى اللوتا الدراري وبدون باند ونصيحة ليكم اليوم بغاتي تبانا بقا دير معايا الفيديوات الجداد وحيد السكريبتات القدام لان كتير لي لي خلاو السكريبتات القدام تتبانو بسيمانة بخمسطاشر يوم تبقايلعب بيه سيمانة خويا راه غتبان غتبان دير معايا سكريبت جديد مغاديش تبان وهدا بدون باند الدراري هاد السكريبت الافاتار لكن غتلعب بيه يومين فقط لعب بيه يومين فقط نحط سكريبت جديد غدا ولا بعد غدا دير سكريبت جديد اللي بغيتو تستعملو في هدا تستعملو راه بدون باند الدراري اوكي الدراري طريقة تركيب السكريبت الأول سهل جدا دير اكستراير و دير باس لي هو نو بان هكذا تعمل اوكي تنتظر حتى يحمل هذا ثم تضغط على الملف وإذا عندك فري ماكس راح تاخذ هذا وإذا عندك فري عادي راح تاخذ هذا أنا عندي فري نورمال عاديه راح تاخذ هذا تعمل لا نسخ تذهب إلى أندرويد درويف وتاطى وتعمل طريقة التركيب أحطها لكم سهله الدراري وسكريبت الثاني الدراري انسخوا هذا السكريبت الثاني اللي هو ديال سكريبت شوت في الصدر ملف أفاتار تعمل كلمة سير ليه النوبان هكذا نفس الكلمة وتدخل كما تقرأونا سكريب شيتشوت في السدر معاكش في الأماكن واللوت بدون باند وضع الإبلاغات يعني مدة يومين لعبة ماكسيم يومين تعمل تدخل على الملف ثم اذا عندك سكريبت اذا عندك ماكس راح تاخذ هذا تدخل على هذا واذا عندك فري نورمال عادي راح تاخذ تدخل على هذا تدخل انا عندي فري عادي راح ادخل على فري نورمال وانسخ هذ الملفين معا تابع معي ثم تذهب الى أندرويد ويل داتا فري فايل تدخل على الملفات الاولى حتى تجد افاتار تدخل على افاتار تعمل كولي هكذا عندما تعمل كولي هكذا راح يظهر معك هذا الملف أصفر هنا راح تعمل له قطع ثم تذهب الى هنا وتضغط على كولي من الاسفل يعني انا حطيت لكم طريقه تركيب السكريبتات معا اثنين معا تركب انت واحد فيهم اما السكريبت الاول اما السكريبت الثاني وأسطوريين بجوج الدراري